Throw, throw, throw, throw, throw, it up. <laughs> Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like. 19:59 <تصفيق> الان الوقت قد حان بعد دقيقه سيداتي سادتي سوف نعرف من فاز هو موجود في الطابق الاول من برج ايفل ليونيل ميسي كريستيانو رونالدو او نيمار سيفوز بهذه الجائزه من من هؤلاء الثلاث سيختار افضل لاعب في العالم سيداتي سادتي الكره الذهبيه فرنس بول 2017 يقدم الى <تصفيق> الكرة الذهبية فرانس فوتبول 2017 من نصيب كريستيانو رونالدو ما هو إحساسك؟ سعيد سعيد جدا انا اعرف انك سعيد بتلقي هذه الجائزه امام كل مدينه باريس يا له من موقع نعم تجربه رائعه فعلا لم اتوقع هذا بالمره فالحقيقه ادركت بان الطقس سيكون باردا لكن هذا لا يهم التجربه تتحدث عن نفسها فعلا امر رائع نحن فخورون جدا بتواجدك هنا وانت تستحق ذلك تعال معي تفضل But the weather, you didn't bring the weather with you. بالتاكيد الطقس بارد جدا، انت اتيت به من مدريد. Come on, Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo. It's better inside. بالتاكيد الامور افضل في الداخل. بالون دور، الكرة الذهبية 2017 كريستيانو. <تصفيق> <تصفيق> كريسيانو العديد من الضيوف الكبار واسماء كبيره جاءت الى باريس كي تحتفل ب